Ну, я взагалі-то песиміст дещо в цьому плані, тому що знаючи нашу бюрократичну систему, знаю, що для того, щоб щось у нас зробити державі, якусь реформу, це потрібно, щоб всі в цьому були заінтересовані. А зараз ми зіштовхнемося, щоб провести якийсь закон чи пройти через погодження Кабміну, Мінфіну, Мінекономіки. І це все настільки там потоне в цих бюрократичних погодженнях, що десь кожен зробить зауваження, десь щось вичеркне, десь щось заблокує і на виході воно знову ж таки в... зіштовхнеться з тим, що на практиці буде важко реалізувати. Хоча все одно треба це робити і треба до цього рухатись. І можливо нам вдасться хоч дещо змінити, хоч дещо хоч почати цю справу, щоб вона... Дійсно, вийшло в якісь документи, які будуть працювати, в якусь систему, яка, можливо, дасть нові нам якісь роботи, підняти спортивну галузь на якусь більш вищу і більш ефективнішу модель, чим сьогодні є. В ручному правлінні взагалі без правил, без фактично ну, мало правил, мало логіки в багатьох речах, які проходять сьогодні в спортивній галузі. Вітіско спортивне відео.